اقعد اقعد ديال اقعد هاكا معلومات السلامة هاكا هاكا يعني. إن شاء الله هاكا هاكا هاكا هاكا هاكا هاكا من من خلونا نشوف الوشي دي هو هذا كونيكسي أنا والعبره دي شحال لكنك تتعلم ان تتعلم اوكي وقف ان تتعلم ان ديال ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان مخير تيست واخا هكاك ماشي شي حاجة مية فالمية هدا ماشي شي حاجة هوا تيست معطل فيه هما كيقولولك دوز ميغا نشوف شحال غادي يعطيك اللول ربعة موزافيغ في لا والله البوكس ديال عرانج. ندير ليها مراجعة تيبان هنا تيقولو لك دوز ميغا هانتوما شتو لا دوز ميغا لا والو نعاودو عوتاني نعاودو في البطارية انا نعود في الابليكاسيون نشوفو إيه يا فين هي الكونيكسي هنا يدوز هذا حنا ماشي مشكل ندخلو يتيب. little for youtube that that okay connection لا والو داكشي عيان، في التلفازة الإي بي تي في، ها هو لي مكونيكسيون، غنشوفو الإي في. شوفوا بي في الكرة ترجع سريعة ممتازة من ولا تزيد وتبقى الكرة كيقطع البتيف. شوفوا شو يعني واحد استعان الحكم بتقنية الفار قبل ان يطرد المدافع مليتاو كيقطع الريال واصل الضغط وماركو اسينسيو لم يضيع الفرصة ليمنح التقدم للنادي الملكي. جو <تصفيق> Eh! Hey. Beaucoup suprême au tendre chocolat au lait du pays alpin. Heurta. Oh. Pitié. Compliqué, Marlon. Bon, il faut que je retourne au travail. A plus. Salut, Connor. Hey, merci d'être venu. On m'a rien. Alors. كي نشوف نشوفو نيتفليكس شعور اه هذا هو اللي كان اخوان هذا الروتور راح اليوم عليه والو غير داكشي ديال اورانج داكشي عيان يا السلام عليكم ان شاء الله شي موضوع اخر جديد ان شاء الله